الرياض وأخيرا ويلكم تو رياض مين مين وحشته الرياض؟ أنا وحشتني جدا جدا جدا وعامله بقى ايه فنجان القهوه اهو وتعالوا بقى ايه نروح نشتري بقى ايه شوية مجادي كده وحاجات للبيت وحشني اوي للشوبينج. تحلو بقى نروح نشوف رايحين فين تعالوا بقى ايه ندخل بقى ايه العصيم Yes, <laughs> بقولك يا طارق فية بحشوة الشوكولاته <تصفيق> <تصفيق> اشتركوا في القناة في <تصفيق>